Tak byla vaše bezprostřední reakce toto odokralně. Fuha, víte, že se ani jako nevzpomínám. Myslím si, že jsem byl asi v autě a říkal jsem si o čem jako budu povídat. Tak takový to. A ah, mám vlastně jako co říct. Máte představu, co se vlastně <laughs> kamí? Hmm, myslím si, že asi jo. Tak jako poslední půl rok byl divokej, měl jsem spoustu různých zážitků velkých, tak si myslím, že v tom asi bude trošku ta Amerika a nějaké úspěchy, co byly. Měl byste Jakože my jako koukáme doma, takže vlastně všechno myslím, že víme. A hožel hlavně jsem tady po třetí, takže si myslím, že jsme jako z branže, že víme, všechno možné. No, ale asi, co mě zajímá je, kolik procent z toho, co se tady člověk dozví, se dá jako zapamatovat. Já mám vždycky trému, ale je to vlastně dobře, protože mám, že ta tréma mě vždycky jako vybičuje k tomu, abych byl jako na špičkách a snažil se ze sebe dát to nejlepší, ať už člověk režíruje, tancuje nebo něco tvoří, tak vždycky ta tréma si myslím, že je trošku zdravá. Tak jo. Ra Facebook